كل مليون صغر الزرم فيها مكانية مصير عليها روز وظهر بيو حاسبها ديما مقرية في كوتا مش عالية نحنول ومش لديها فنراني كالقادية يا محدود مجتمع الظلام يا ليلنا يسكننا يا تقدير